Вітаємо учасників та замовників Прозоро. Останні зміни в законодавстві, звісно ж, мали вплив і на технічну частину роботи системи. В цьому відео ми проводимо огляд змін в кабінетах користувачів на майданчику «Єтендер». Для замовників тепер доступна можливість створення планів, зазначивши новий тип процедури. Також можна відредагувати раніше опублікований план, змінивши на нову процедуру. В Excel-файл також внесено зміни. Рекомендуємо замовникам користуватися функціоналом масового завантаження планів, адже це реально зекономить ваш час. Список типів процедур для публікації оголошення також поповнився новою. Обираємо та проходимо по тим атрибутам тендера, які характерні для нових торгів. Період очікування пропозицій тепер може бути від 7 календарних днів. Вказати менший період системи, як і в звичайних відкритих торгах, не дасть можливість зробити. Якщо замовником невчасно надано відповідь на питання чи вимогу, в такому випадку потрібно відредагувати процедуру та змінити кінцевий строк подання пропозицій таким чином, аби до його завершення було не менше 4 календарних днів. Це ж стосується і випадків, коли умови закупівлі змінюються менше, ніж за 4 дні до завершення періоду подання пропозицій. Цей період треба продовжити таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишилося не менше, ніж 4 дні. Як і раніше, під час створення закупівлі замовник вказує підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, стаття 17. Однак тепер замовник не може вказати вимогу надати учасникам підтвердження відповідності вказаним вимогам у вигляді документа. Довідки про наявність відсутність заборгованості для переможця процедури закупівлі від ДПС замовник тепер не вимагає. І йому, відповідно, не потрібно додавати цей критерій при створенні тендеру. Тепер, якщо подана тільки одна пропозиція, тендер не буде скасовано автоматично системою. Просто модуль аукціону не активується, а єдина пропозиція перейде одразу на кваліфікацію. Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір не раніше 5 днів після визначення переможця, за умови відсутності нерозглянутих скарг, замовник може опублікувати укладений договір. Змінився перелік причин змін до договору. Отже, почнемо з того, що тепер у фільтрах пошуку додалася нова процедура відкриті торги з особливостями. У зв'язку з скороченням терміну очікування пропозицій, тепер питання, вимоги та скарги можна подавати не пізніше, ніж за три дні до завершення даного періоду. А тепер, мабуть, найцікавіша зміна, що стосується можливості вказувати ціну пропозиції вищої очікуваної вартості. Однак учасники будьте уважні та читайте тендерну документацію, адже… Замовник в тендерній документації обов'язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник зазначає в тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вища, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів він обов'язково має зазначити про прийнятий відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, визначеною замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої вища, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та або не зазначив прийнятий відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію. Якщо по закупівлі єдина пропозиція, тендер у мене період аукціону та надасть цю пропозицію на розгляд замовнику. Ще раз наголошуємо, тепер наявність однієї пропозиції не приводить до автоматичного скасування тендеру. Окремо проговоримо про оскарження. Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, тепер подаються протягом чотирьох днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення. Але не пізніше, ніж за три дні до встановленого на момент прийняття такого рішення. Скарги, що стосуються прийнятих рішень щодо діяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, тепер подаються протягом п'яти днів з дня, коли суб'єкт скарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав. Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся за контактами, що вказані на екрані.